Фотки, як виглядає на зараз ці квіти. Напротив, дому майже немає цей будинок моїх батьків. Теж зруйнований, Його треба зносити під фундамент.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 У них тут стояв автомобіль, який вони одразу не забрали. Я згодом, за допомогою друзів, витащили його з гаража, цей автомобіль. Була пошкоджена трохи криша, вікна. Матер привозив, це було... Взимку, після Нового року, привозив сюди. Вона зайшла в будинок, подивилася, навіть ще трохи повибирала своїх речей, які залишилися. Були багато речей геть зовсім нові, але за той час, якихось не було, вони просто гнили.